זאת יממה לבב תלויות בחנוכיה דולכי נרות ובחנוכה ילדים מסביב במסחקים יממה לבב תלויות בחנוכיה דולכי בחנוכה הבא נותן דמי חנוכה לילדכן